ويلكم <تصفيق> قطر يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبايبي متابعيني الغليم بحبكم جدا في الله شكرا لكل الناس اللي انضمت لعيلتنا جديد شكرا للايكاتكم لكومنتاتكم الحلوه شكرا للناس اللي معانا من اول يوم وبتدعمنا وعليتنا ان شاء الله تكبر بيكم وليكم ونكمل بقى جولتنا حول الوطن العربي قبل رمضان اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين كل سنه وانتم طيبين ربنا يا ربي يعوض علينا وعلى الامه الاسلاميه دايما باليمن والخير والبركات شهر الخير بس زي ما انا قلت لكم كده الجولة بتاعتنا بدأت قبل رمضان ومش هينفع ان انا اقطع عليكم الجولة لان فعلا فيها حاجات حلوة جدا كفاية ان قطر وجهتنا الاولى في السفرية دي هي وجهة السياحة العربية الاولى دلوقتي بعد مونديال 2022 اللهم بارك تحسوا ان هي حتى كده من فينيسيا حتى من اوروبا بصوا حاجه وهم شايفين شكل البحر عامل ازاي ولا المراكب الاجواء مع ناطحات السحاب مع النسب التذكاريه بتاعت كاس العالم مع وجود الاجانب من جميع دول العالم سواء بقى الوطن العربي او اجانب من جنسيات تانية حقيقي حقيقي أنا ما كنتش متوقعة المستوى ده، كنت فاكرة الدوحة صغيرة أو قطر عامة صغيرة، لأ يا جماعة والله غير ما إحنا كنا متوقعين، لأ ما شاء الله مساحتها حلوة جدا يكفي والله اهتمام الناس، الناس بشيشة جدا من أول الحدود من أول الناس اللي بتستقبلنا من ظباط الحدود للناس الموظفين بالابتسامة الجميلة مبسوطين مبسوطين فعلا إن قطر بقيت على خريطة السياحة واني بيجي لها سياح من جميع الدول ظابط هناك دلوقتي قطر قبل المونديال حاجة وبعد المونديال حاجة تانية عايز اقول لكم طبعا هم محتفظين بالتراث العربي الاصيل والجمال دي بيلفوا بيها طول اليوم مش عارفة هو كان اليوم ده بس ولا ده على طول هسيبكم بقى مع الاجواء الحلوة دي واحنا كده متجين على الفندق بتاعنا مبسوط يا حلوه ده بيكون فوق انا اللي بجي ساعه الشوم لما بنطلع هو انا عايز اقف زي يوكي انا سيب متوقف زي يوم حد ما انا انها هي هطير من فوق اهي ورا وطلعت منها انا شويه كده بس اثبت الصراحه واطلع واطلع و معاك <تصفيق> طيب الفندق اهو يا شباب الفندق ده يا سيليا هو اللي انت عايز تقعدي فيه هو ده الفخامه ده الازرق الابيض ده جنب الجمارك جنب الجمارك على طول لا في الجمارك بابا انا عايزها تشتغل حاضر حاضر انا اشوف الاوتيل ده لو عايزين خدامين هكتب عندهم اسم مجموعه اسدان المقبضه مش هتنزل تشتغل إزدان إزدان ارفع على الاسدان على الموضوع والله يا يحيى اللي انت شايفه <تضح في الاندين> احنا دلوقتي قاعدين في اللوبي في انتظار ان هم يعملوا لنا التشيك ان عشان التشيك ان هنا بيبقى الساعة ثلاثة احنا دلوقتي الساعه 11 و شويه فيتشيكوا على يونت فاضيه وهندفع الفرق يعني بس اللي قلنا الاول فنشوف يا مسهل يا رب نلاقي حاجه بس اللي هو ما شاء الله شكله لطيف كده نطلع برده ايه بقى كمان فوق ونشوف الدنيا اكبر متجهين على الجرف اللي كان في الدمام اه, آه. كان في برده ده ايوه كان في ده حلو في مطعم اهو بقى لو جعانين بقى ننزل احنا كده ايه دخلنا على ايدينا الشمال اول حاجه بتقابلنا هي الطويله بصوا واو يعني بجد يجنن ندخل كده اول حاجه المرايه اللي بتكبر اهي فوطة مرايه باليد هاي هي الطويله العادي وادي البدايه وادي البانيو خرج بقى كده. جنب الطرقه بتاعة الحمام طول في بقى المراية كبيرة دي. نشوف فيها بتاعنا. قبل ما ننزل. هاي برضو انا تاني دي الشنطة اهي. تمام? طيب. وبصوا بقى ايه? ده الكيتشن او المطبخ. هي عاملة زي استوديو يا جماعة تمام? طيب فبتبقى مجهزة كده. دي قهوة متجاز بتاع مكنة القهوة الكاتل لو هنحط شيء او حاجة آآ مايكرو وير آآ شفوت آآ دي الوحدات دي بقى اكيد فيها ايه حاجات نستخدمها تعالوا نفتح كده اه فيها حاجات اهي ما شاء الله يعني الحاجات بي متأثلة. يعني واضح اللي بيجوا هنا طبعا اكيد ما بيبخوش وما بيعملوش حالة وإحنا نبقى نفس النظام يعني حاجات بيشكها ااا أه... ونشوف جوة... الثلاجه عايزه اقول لكم ان الحمام ريحته تو... أه... تحفه بصوا الثلاجه ما شاء الله بتلمع يعني نظيفه المكان بصراحه يجنن وادي الحوض وأدي حاجات بقى للقهوه الحاجات المشروبات للاكل انا كده كده جايبه معايا حاجات للفطار يعني جبن وحاجات هحطها في الثلاجه واو اخذت الغساله بتاعتي اخت غسلتي بالميلي. <تصفيق> حلو حلو. حلو والله ان الهدوم نعرف نغسلها ونجففها. تمام? اه لمبة دايره هي. نلاقي آه... بقى ايه يونت كده وفيها التلفزيون طبعا الواد اول ما دخلوا شغلوها على طول. وادي التسريحة واقول باي وفي واحد نام كده على طول. <تصفيق> التسريحة هي. تمام? بصوا بقى يعني طب وادي السرير التاني تعالى ينام جنبه <تصفيق> احنا مش عارفين ننام كلنا ازاي في السرير ده احنا قلنا بقى استوديو فهيبقى فيه على الاقل فيه كنب يعني مش عارفه انا اتصرف انا صرفني ننام بالعرض قد <تصفيق> الدولاب تمام فيها اهو ترابيزه مكواه وادي المكواه اهي والشباشب وفي الخزنه تمام في هنا حاجة بس يعني هنقول إيه؟ بجد موجود؟ في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة الكوتشي. واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة الجمال واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة في واحدة احنا شايفين احنا في وسط ناطحات السحاب اللي في الدوحة فبصوا ما شاء الله جميلة جدا اللهم بارك احنا كنا حاجزين فندق تاني بس بصراحة الموقع بتاعه ما عجبناش خالص فمشينا بقى وجبنا الاستوديو ده بس so ما شاء الله نظيف نظيف نظيف يعني نظيف جدا كمان شوف بقى الدنيا كده آه كملوا معانا بقية الفيديو بصوا دي بقى إيه الشنطة بتاعت المؤن فيها جبن ولنشونات وحاجات كده هجيب دي وفيها توست الحاجات دي أنا كنت جايباها للبيت عندي والمدة اللي احنا هنقعدها هتخليها تبص جبتها بقى معايا وجايبة تفاح ومانجا وحاجات نظبط لنا فطار دلوقتي أنا والولاد عشان معاد الفطار هنا راح علينا ونقعد بقى إيه نفطر كده ونستنى أبو ياسين لما يجي بالسلامة إن شاء الله دخلت بقى المطبخ وابتديت بقى ايه اطلع في الحاجة اللي انا جايباها وقلت والله اللي أعمل لهم فطار يعني ايه شبه الفطار اللي ممكن ياكلوه في المطعم تحت لان هم كانوا جعانين جدا جدا اي نعم ما احنا كنا جايبين حاجات وبناكلها في الطريق بس ده لا يمنع ان هما اكيد جيها وطلعت بقى ايه زيتون اسود كده كنت جايبة معايا جيبنا لفشكري وبعدين دلوقتي ده اللي هو الحبش او السدر الرومي ابتديت برومو زي ما انتو شايفين كده تمام يعني ابتديت ان انا ايه حاول ان انا اعمل لهم جرناشة كده في الاكل عشان خاطر هما بيبقوا عارفين ان الفندق بنروح ناكل فيه يعني على اساس ان احنا بنحجز اول فما يونيوه عايزين ننزل ناكل تحت في الفندق عمال اقول لهم ايه لا دلوقتي مفيش اكل في المطعم وهكذا يلا اهو ملحقناش فطار الفنادق ظبطت لهم فطار فنادق اهو توست وجبن بانشنيت وجبن يا اي خدمه هنفطر بقى وهشيل ال... بقية الحاجات دي في التلاجة دلوقتي ون... وننزل, البسين. وننزل البسين يا عم حرقت مفاجئات ليه ماشي ننزل البسين اهو ودي اللبن بتاع سيسو آه. ودي التفاح والمانجا زي آه. الفل كده آه. وده الساندوتش بتاع التوست اللي انا عملتهولي عملتله ميكس كده آه. يلا بقى ايه ناكل نشوف آه. هنعمل ايه بعد كده آه. بصوا بقى احنا مقدرناش نعمل اي حاجة السفر من الرياض لقطر كان متعب جدا يا جماعة فبصراحة قلبنا نمنا لحد لما طارق كمان جي وكمل نوم شوية يعني نمله ساعتين تلاتة بعدين نزلنا بقى بالليل تمشينا في شوارع قطر الجميلة زي ما انتوا شايفين كده ابراجها اللهم بارك دي الدوحه يا جماعة وده ممشى خطير فوضى جدا جدا رحنا بقى هناك على اساس ان احنا هندخل في مطعم معين يعني ناكل قبل ما وصلنا لقينا المطعم قفل او اتنقل لمكان تاني اليوم ده كان غريب جدا في ان احنا عاملين بندور على مطاعم بس ما كناش عارفين نلاقي اي مطعم فاتح بصوا احنا عاملين نتمشى في الحاجات الحلوه دي ورايحين بقى ايه المخ بابا بابا هي بتعمل اسمها بيسموها مفيش <تتصفيق> اه يعني هي لسه ايه قلبي بابا نروح ناكل مش عارفة ليه روحنا ندور على مطاعم بعيدة احنا اصلا فندق تحتيه كذا مطعم كنا والله روحنا فيه وخلاص يعني كل ما طريق يسرش على مطعم نروح نلاقيه يغير مكين ويقفل برضو يعني الغريب اعمى وارقام بكتير ف واحنا ماشيين لقينا اللي هو المطعم التركي ده هو اكيد هيبقى بيعمل مشاوي او حاجة ركبنا و يا رب نلاقي حاجة فيه عشان احنا خلاص يعني جوعانة جدا جدا جدا أنتي ايه جيتي خلتي ببسي قبل اي حاجة طلبنا كذا حاجه مش عارفه وثلاث اطباق من ده ونص فتاجه طلبنا سلطه جبن ومتبل وحمص وسلطه خضراء وطلبنا ورق يعني بنعوض ده وعيش تركي طلبنا بقى العيش اللي ينزل لنا عيش تركي بس فايل لا لقد اردت ممكن تنزل لنا بقى عصير أو حاجة، ممكن <تصفيق> عايزه اقول لكم ان العيش التركي ده كان نازل يجنن سخن حلوة قوي وورق العنب ده اللي هو اللياندري اللي هو مش زي بتاعنا هو بتاع المقبلات بيبقى بارد كده وفي طعم زيت وليمون مش النوع المصري بتاعنا تمام الجبنه دي كانت خطيره خطيره الحمص كان حلو المتبل كان حلو كل السلطات عامه حلوه بس انا لو هرجع المطعم تاني هطلب الجبن بس عجبتني جدا جدا طبعا الطلبات بقى نزلت زي ما انتو شايفين كده وبنكشف بقى ايه عن الحاجات اللي تحت العيش هم حاطين على العيش زي هريسه كده طعمها حلوه قوي وده كان الطلب بتاعي المشاوي عندهم خطيره يا جماعه سواء بقى الكفته او الكباب زي ما بيسموا الاوصال كل حاجه فعلا كما قال الكتاب عايزه اقول لكم ان الكفته اللحمه عندهم جباره خطيره خطيره ملهاش حل انا عاده يعني بميل للاوصال اكتر من الكفته بس حقيقي عاملين الكفته آه عالميه انا حتى من كتر جمال الاكله دي يا عماله اقطع في العيش وعماله اكل آه شويه اوصال شويه شيش آه كباب الكباب عندهم مستوي جدا جدا يعني بامان الله مطعم اكتشاف آه حلوة قوي قوي قوي الواحد من كتر ما وجهان تخيل ان هو هيخلص السحون سخن السحون يعني اطلبوه يعتبر زي ما هو بس محتاجه بقى ايه ايه ده قهوة في السرير المريح خلاص كده مش قدر. خلصنا بقى اكل في المطعم رحنا بقى على الفندق وزي ما انتم عارفين الفندق بتاعنا تحتيه مطاعم وكان تحتيه السوبر ماركت ده فظيع يا جماعه ما شاء الله كان فيه كل احتياجاتنا انا بوريكم ايه كده جوله سريعه كنت محتاجه ان انا اجيب شويه حاجات ضروري خاصة مسحوق عشان خاطر الغسيل بتاعنا فتعالوا ايه خدوا معانا الجوله البسيطه دي فيه لا انا خلاص بقى الفندق دلوقتي بقى بوريكم الحاجات اللي انا جبتها جبت السليبر ده عامل خمستاشر ريال حلو جدا والماتيريال بتاعته تجنن عايزه اقول لكم السوبر ماركت ده فيه كل حاجه انتوا تتخيلوها ولقيت البخور ده عليه عروض رهيبه يا جماعه ما كنتش متخيلها بصراحه عايزه اقول لكم ان انا جربت منه اللي هو العود الاسود اللي معايا ده فظيع حلو قوي وجبت لي بقى شوكولاته بريك وقلت بقى ايه بما ان ربنا كرمنا بقى بغساله بوموجا نعمل بقى ايه دورة غسيل كده عشان الهدوم بتاعتنا تلحق تنشف وخلاص بقى هنا نمنا صحينا الصبح <تصفيق> ده بقى المنظر اللي احنا بنشوفه بقى من الفندق آه عايزه اقولكم هي بس المشكله ان الازاز مش نظيف من بره لكن من جوه نظيف لكن من بره بس اللي كان عايز يتنضف الكيس ده بقى لقينا لقى لقى اللي هما الناس بتاع الهاوس كيبنج <تصفيق> معدين علينا بيه مديلنا بقى ايه كميه الاسبريسو دي مع السكر والكلام ده كله فقلت لا بقى بما ان مفيش قهوه ركي نعدل دماغنا بقى بالكبسوله بتاعت الاسبريسو دي بس عايزه اقول لكم انا ادمنت الاسبريسو يا جماعه بهي بصوا بيدخل في النفخ على طول يظبطها هتقعدوا طول فلاحه وبتحطي في الاسبريسو سكر ما بعرفش اشرب حاجه من غير سكر يا جماعه انا ليه يعني همرر حياتي اكتر ما هي ما ينفعش الكلام ده يلا بقى نشوف هنعمل ايه في بقيه اليوم يلاه استنى استنى اوجي يلاه يلاه نبوح يلاه يلاه اشي استنى استنى استنى والله مسافر! اه يا اه صحيح! اه صحيح! اه صحيح! اه صحيح! اه صحيح! ده البحر كنت الله لحبابا بابا روحي بابا بامبرز ده شكله مخمرة. انتي هههه. هههه. هههه. هههه.